Василь Кобильник військовослужбовець Збройних сил України, голова фракції Європейської солідарності в Кам'янець-Подільській міській раді. Від початку роботи міської ради 8 скликання Василь Кобильник стає лідером опозиції депутатської групи Ми Кам'янчани, до якої входить 19 депутатів зі всіх фракцій, окрім найбільшої Свободи. Політичне протистояння між владою та опозицією призводить до неприйняття бюджету громади на 2022 рік, що в свою чергу блокує роботу служб житлово-комунального господарства міста. Тоді Василь Кобильник пояснив Суспільному, з бюджетом опозиція не погоджується, бо він є незбалансованим. Проте 24 лютого, в перший день повномасштабного вторгнення Росії, депутати бюджет громади все ж приймають. Тоді компроміс був знайдений дуже просто. Ми змогли переконати зняти деякі моменти, які пересторога там у нас була. Але багато питань залишилося, але не було часу на дискусії. Ми розуміли, що повномасштабне вторгнення і початок війни дій вимагає від нас консолідації. і ми стали ініціатором проведення тієї сесії, прийняття бюджету. Ми розуміли, що будемо зараз проходити військову службу, і ми будемо за межами міста. І може так статися, що не буде. В сесійній залі. Депутат розповідає, відразу ж після прийняття бюджету з разом з однопартійцями та іншими депутатами пішов до місцевого військомату і записався до підрозділів територіальної оборони. Зараз Василь Кобильник перебуває на сході України. Виборці з його округу, каже, з депутатських повноважень можуть звертатися до його помічників та однопартійців, які залишились в Кам'янці-Подільському. В Збройних силах України з 22 квітня служить і голова Гуманітарної комісії Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. Зараз він знаходиться на Запорізькому напрямку. Його обов'язки як голови комісії виконує заступниця Світлана Павлишина. Про обов'язки перед виборцями свого округу Віктор Бурлик говорить так. Мої виборці делегували до неї, країну на фронті. Дискутив, що я маю громадянські обов'язок як військово зобов'язаний. За відсутності депутата свого округу в воєнний стан, виборці можуть звертатися напряму до голови громади, розповідає виконавчий директор Асоціації об'єднаних територіальних громад у Хмельницькій області Сергій Яцковський. За його словами, законодавство України розширює повноваження голови громади під час воєнного стану та дозволяє приймати ним низку рішень без погодження на це депутатського корпусу. До прикладу, можна без конкурсу брати на роботу чиновників в органи місцевого самоврядування з умовою, що протягом шести місяць по завершенню воєнного стану такий конкурс буде проведений. Можна призначати без конкурсу керівників комунальних підприємств. Можна без погодженням з сесією чи з виконкомом вносити зміни до бюджету, у випадку, якщо це стосується там, територіальної оборони, заходів національної безпеки. Сергій Яцковський говорить, чиновникам на час воєнного стану надається бронь на мобілізацію. Але якщо він все ж вирішив піти добровольцем, на його місце призначається тимчасовий виконувач обов'язків. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.